السلام عليكم توكلوا على جبر شوكتمان شيء تمام تلقي لكم مقطع جديد هذا أول مقطع راح ينزل بعد مقطع المقطع المقدم فلتسولك آه. آه. لايك بنبدأ على طول اليوم راح يكون مقطع آه. ريكش تكتب أي شيء يطلع بنسي عليه ريكشن ما فرق إن شاء الله يطلع من دريش. أي شيء بنسي عليه ريكش يعني ما أنت ما وتطلع تغني بسكت فطبعا شو يقولون شو ما شاء الله سمعتك ما مع آيفون راح يزعل لما يشوف هذه الحركة في السامسونج على سريع بالروح الاعدادات امكانيات الوصول وننزل هنا نروح تحسين امكانيات الرؤية وبعدين روح هنا خيار لوحة مفاتيح ذات تباين عالي ونضغط على هذا الخيار بالأزرق هنا راح تجيكم الوصول خارة خارة كتسرنا ما يمكن في السامسونج والله شوف أنا بدخل يعني نادي. طبعا هذه المرة من اليوم نادي <تصفح> هذه المرة ما أعرفها زين طبعا شوفوا هذه لغات ثينان تمام شوف هذا واحد كاتب كانهم اخوان هم اخوان ترى لا هم اخوان بس عشان يكون بعلمكم بس بس بقول شيء من اكثر الانواع اللي ممكن اكرهها في البنات اللي تكون بوي تمام هذا اول شيء ثاني شيء اللي تكون صغيره معبيه وجهها مكياج معبيه وجهها مكياج معبيه وجهها مكياج مش ما تستخدم مكياج لو كانت حفله شيء لا تستخدم من وين للسوق للطلعه ناس فيه شباب تستخدم مكياج عشان تلفت المطار خراي عليك يا وطبعا بس بشان يكون معلمكم لعل الله متشبهين من نساء برجا تمام هذه مألم من العنات اليوم الدين فاحذري من اختي العزيزه كنت حاط عليها البي سي لكن احس زي ما تشوفون كانها بتتكسر ما ادري السالفه مع انه يعني حافظ عليها يمكن تفول ثانوي اخذت الوانة حق ابوي رحت اجيب اغراض من البقاله والمكان اللي حنا فيه كان منطقه نائيه يعني ما فيها لا محطات ولا شيء فاذا تبغى شيء لازم تروح بعيد وأنا ماشي مع الطريق معي اخوي الصغير جوالي طاح عند رجولي فباخذ الجوال الحمد oh, لله you know. <laughs> <laughs> <cake>? <laughs> Okay, you still got go back and get that other one. Go back now. Thank you. There you <تصفيق> اي اي رجل. صراحه المقطع في كذا ثاني Hey that's a nice iPad? Is that one of those new ones? Why are you taking it over? اوه يا حتى حتى انا بس انت لا تصرخ على عنجد الحين. حركه تخرش. ها ايش الحركات؟ شوف واحد كاتب طلع, طلع ليكس اكسبلور خير، اي والله خير يا رجل، شو يعني هيك؟ ما فهمت، والله حتى ما فهمت صراحه يا رويل. اول مره تطلع ليكس اكسبلور، هذه اول مره مشكلة موثقه، اتحداك الحين واحد شب يا رجل عضل عضل رايحين معاه، شوف اللعبه اللي قاعده كم 128 مليون ليش؟ ليش؟ اوكي خلاص خلاص ما يحتاج هذا دريك صح؟ دريك الجوده لا هذا مستر بيس لا الكلب الله انت دريك مستر بيس ما شاء الله شباب هذه المرة اكتشفت شغلة انو بيو دي باي تقريبا 11 مليون كاعد عليها ما بين مستر بيست جاب 111 11 مليون اتوقع الحين ادري كم لكن انا شفت هذه المرة مستر بيست 11 و بيو باي 111 مليون بططط ماذا يقولك اليوم انا كاشت كشته فوتوغرافيه، اذا شفت العيال يلبسوا زي كذا اعرف ان الشتاء يا اخي انا دائما اقول انا كاشت كاشت كاشت، بس في الحقيقه انا شارد من الواقع، اني اشرد من الواقع واروح الى يعني السعاده زي كذا. السوالف المبزره هذه ما عليك منها، اول شيء تجيب علوم المراجل، لان اذا ما اخذت القهوه معك للكشته انت في مصيبه. تخيل واحد يجيك في نص الكشته يلا حيا ارحب ارحب فوت فوت، فرحت تعطيه كابتشينو اي سنتين، يعني لازم تقدم له القهوه السعوديه والتراث حقك وتجيب الماركه معك يعني عشان تكوع معك الرجال. يا <تصفيق> حسها ما بدك تحطها في <تصفيق> ثم رددناه اسفل سافلين ثم رددناه اسفل سافلين كيف؟ الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون شباب شوف كيف شوف الحركه هذه اعرفها الرجفه هذه اعرفها فما يكذبك بعد بالدين بالدين <نحن> <نحن> <نحن> <بدي نحن> اليس <نحن> الله باحكم الحاكمين هذه محافظات عليه الله بيحكم الحاكمين الله الله باحكم الحاكمين باحكم الحاكمين صدق الله واحد عيال مرة توده مرة مرة يا لا هذه الحركة انا يا أخي م... نفسها بس بس أغلب أستاذي هذا هذا مبدع على يجي رقسم بله مبدع أنا شوفنا مقاطع على السكرام <تصفيق> شوف شوف شو شوف شوف هنا أخو خايف قبل ما يجي أحب تلفي كده شوف شوف شوف, شوف. أخو خايف قبل ما يصاب أصلاً ده شوف <تصفيق> قول لي انه بقع 11 قابل صديقي في الكترون في جمع هذه كريمه مره شوف من 19 9 يو السلام عليكم وعليكم السلام انت جارد الورعان انت قاهرهم أهلاً أهلاً أهلاً. اهلا اهلا اهلا لا لا ما يحتاج اهلا اهلا وسهلا <تصفيق> شباب هذه الحركه نكره اكره كره مو طبيعي خلاص جاي احضنك قعدنا وخلاص خلاص لا لا تخجل احد لا اسطق تاكرم علي ليخجل احد ما شاء الله طلعت قصير وانت طلعت دكتور اي انا دكتور انت ما تدري لا ما قلت لي آه عادي استشيرك تفضل لا ما يحتاج اقعد آه عند عند البنك مرتفع كيف انزله لا يا غبي ليه انا دكتور انسان ماني دكتور كمبيوتر صح يا اخي ما ادري ايش نسين كذا ترى والله نعاني من كابل احنا أخوياك الالكترونيه ترى والله ما كذا يا ما هو في لعبه. <سؤال> لا، نجلس هنا احسن، مو احسن؟ <سؤال> <سؤال> لا، ايوه. في في سوني هنا في الجامعه. لا، يكون، يلا، عندهم بلاك بلاك اوبس؟ عندهم في في سوني لا، يكون، في في سوني هنا في الجامعه. لا، يكون، سوري دخل سوري؟ Don't be drinking out of tape. I'm pretty sure you can't do that. It هذه الحركه ترى حتى هم اللي جانب يكرهونا اصلا مو بس احنا. سويتكم مقطع عنها ان شاء الله. طلاب الاعزاء معكم مدرسه الفنيه جديد اليوم راح اقول لكم خطاب. دزوا مع انتم خطابك. نبي نرسم. ليه؟ وظل نصرت عليه البارح وانا اكتبه. حرام كذا. ما هي مشكله. اليوم راح اعلمكم او كيف نرسم قلوب وفراشات لنعبر عن الحب والامتنان. يا بوي وش اللي قلوب وفراشات؟ استرجل كل ارسموا بعير، فنجان ودله. <تصفيق> خلاص كل واحد يرسم اللي يبيه. لا لا لا كذا انت حيرتنا لازم لحد الزمه عطيتكم شي اعطيتكم شيء محدد. خلاص بنرسمك. والله؟ وش فيك فرحان؟ تراك شين. نعم يا أهلا والله منيك ليش عدواني ترى عارف كيف حاربك تحاربني بفراشاتك <تصفيق> صح, صح, صح, صح صح البكالة صخر الله هذا جاك حنا مدرسة دنيا يا أهلا عندنا شباب يا يا عيال يا مجنوطة يا أهلا يا أهلا بالذين كذي نفسك تسطر كذا قهرني والله قهرني قهرني قصدي انا شفت المقطع هذا على حساب الثاني والله مره قهرني يعني نفسك تسطر بس شو تبي تسوي؟ بتنفصل المشكله والله قدامك سوري بتنفس لقيت لكم اسهل طريقه ترسمون فيها شخصيه شفي، كلكم تقدرون تسوونها باذن الله. اول شيء تكتبون الرقم ثلاثه بالانجليزي بشكل مائل كذا، بين تتركون مسافه بسيطه تكتبون فيها الرقم سبعه وفي الجهه الثانيه تكتبون السبعه معكوسه، وفي هالمكان تكتبون الرقم خمسه. في الجهة الثانية تكتبون الخمسة معكوسة بعد بنتش تشبكون السبعة بالسبعة وترسمون دوائر العين هذه بنتش تشبكون الأطراف اللي فوق تكون الرأس وترسمون الجفن وعدسات العين بنتش تشبكون الأطراف السفلية ببعض وداخلها الفم وترسمون الأسنان بين ترسمون الملابس ولا تنسون الحواجب مبروك هذه هي النتيجة، لكم الخيار انكم تلونونها انا عن نفسي وهذه هي النتيجة. عيال عيال جو الفنانين جوي مرة جوي، انا رسمت كل شيء الا اختي سويت طلع شمشة مع كوسة مع بنجان مع بنجان مترجع باللبن. كنسل انا كذا بس هدف معكوسة. كل عياله ما هذا هذا عياله حب قسما بالله اسطورتي اسطورتي صورتي فعادي بس ما ترى قصه كذا كامله عاد ما نبشر افضل قصه قراها عن واحد حبلة بنت خالته تعدل وياها للقلوب والمهاجيس وسير ورق الراي خمسه الصوفي احل برب حيزم ولف الليل انك مناقش لابسات المناشئ واللي ما يتسمى عسى يا رب ما يشوفك نسيتها بس شالله عليك حرب لا حادث لا المشكله هنا ماتوا لا إيش وما بيقل لو وغد عنده راح لرجله وقال اسمعي اقفلي عليه عليها بغرفة ولا يطلع ولا يجي وغد عمره 12 سنة طول عمره هو محشور بغرفة حيشت وحي ما جاء وخر يا صدق ال ام نسيت تقفل باب الغرفه وطلعت معه عن بريته المشط وهي تروح عند جيرانها وهي تمشط شعرها وتسولف معها سمعت صوت وراه يقول له يا يمه يوم التفتت تلو امار هذا ولده قال له وش اللي بحضمك الولد بحياته كله ما شاف أمه ابوه الكائن الغريب اللي بحضن امي هذا منه ليش تلو ما تدري وش تقول قالت هذا الذيب قال لي ايه ايه. وهو يرجع للغرفه اول ما دخلت عليه بالغرفه قال له يمه الذيب ماله كذله هلهليه ولا له ثمان مثلجات معا ذيب والذيب ما يمشط بالعنبريه يا من مرقده في حشا الذيب يعني ينام بحضن الرخو سيارة وهي تراعي له وقالت هذا الظاهر انه بيلحق اخوانه، واخد عمره 12 سنه يطلع منه كل هالكلام يا عيال مبدع والله كلام مبدع يا انا انا احب الشيخ، يعني انا شخصي احب الشيخ، والله احب الشيخ يوم رجله قال تفزع، قال كان شاعر من العيار الثقيل، كلو ينشغل باي شيء وده يم الشيخ، الشيخ سنع مدرسه، راح له هالولد على بال انه بيعلمه حروف، فجاءه الشيخ قال قل الف، الالف ان ولي الروح قبل امس شفناه غرو يسلي عن جميع المعاني، يراعي الشيخ قال له قل باء قال الباب قلبي شيد القصر مبناه وادعى مبانى غيرها مرهماني او يرعيلو الشيخ قال يخي سياره قلت التاء تراني كل موحيط طرياح قلت الثاء القلب ما بيرفاه الا من خلي عذابه سقاني الشيخ قفلت معه وقال له الطاء يا طفل الطاء طوى قلبي من البعد فرقاه يجعل يطوي قلبك اللي طواني يا عيال ما في عيال والله مبدع الويد والله لو عندي يا عيال كذا كذا حنطه وخلي فوق كذا بس يقول اهو ويش كده؟ اشلون؟ انا بقول لكم عليه ايش طيب؟ علي هذه بما هذه هنا تمام؟ وهذه ترى ترى هذه ما تصير اللي اذا كانت على كتاب، ليش؟ لان لما لما يجيب القلم يسوي يجي كذا فايش؟ اللي هنا تنشد مع القلم بحكم ان القلم جاي هنا، فايش بتتحرك؟ لو تروح من هنا برضه بتتحرك، لكن سوى على ورقه هذا اللي يسوي كيا اياها الورقه حطها على الاردن، يسوي والله ما تصير، والله ما تصير خذها مني. عرفنا بحالك؟ فهد سعود فهد بتشجع مين يا فهد اكيد المنتخب القطري صح بس انا عندي كلام اقوله تفضل آه المكان هنا حلو بس آه اللي بيجي هنا بيطب على جهنم سباحي زي جماعة واصرح معك صراحه حق صراحه حق انا مرتين عزمت على ليبارد لكن ما بيدخل جهنم من وراء شيء انا من كل صنايه المقطع اشبغرتوا لايك واشتراك اول مقطع فجروني اياه ان شاء الله كذا يكون كويس مره فعلا تسوا لايك واشتراك تابعوا تحت في انستغرام اكثر شيء وبس باي باي